Chtěl bych zůstat bydlet v Praze. No, chtěla bych žít v menším městě, nechci žít úplně třeba v Praze, protože je to tam na mě moc lidí a mám radši, když je míní lidí, takže třeba Hradec Králové Měla pořád z pořád Amerika, Spojené státy. Asi nechci bydlet na vesnici. Já celý život žiju v Praze a líbí se mi městský styl života a vesnice by asi pro mě nebyla úplně ideální. Neumím se to představit, ten život tam. Já mám sen, že budu bydlet v Praze, na nábřeží, a v bytě, v takových těch starých domech, co stojí na nábřeží. A. No. A buď budu bydlet někde v České republice, asi ve větším městě, jako třeba Brno nebo Praha, anebo se ostěhu někam do zahraničí.